Так, всім привіт! Сьогодні відео я вам кажу три найкращих погоні від поліції е, з Ютубу, так що підписуйтесь, ставте лайки, буду вдячний кожному за підписку, бо у нас вже 61 підписник, на попередньому відео е, набрало 25 лайків і 1030 переглядів, так що думаю ще підберу вам таких три погоні. Так что давайте подписывайтесь, давайте 70 подписчиков, добьям уже, давайте. Так что давайте, я погнал. there on the left hand bottom corner top left and top right hit the boxes watch the latest videos all right? guys Stop stop Про, про три найкращих плані з ютубу і так підписуйтесь ще раз вам кажу підписуйтесь ставте лайки лайків багато і ще буду підберу. давайте 30 лайків я їду знімати для вас покатуху на цьому скутері на цьому скутері так що давайте ставте лайки підписуйтесь дякую за кожному за перегляд і за підписку хто підписався так що давайте всьогодні побачення